أهلا بكم. لعبت السلطنة الهرهرية دورا محوريا في تشكيل الخارطة الجيوسياسية بين شمال اليمن وجنوبه. فهي أول من وقع اتفاقية حدود بين السلطنة الهرهرية والدولة القاسمية. وقبل ذلك كان لها نصيب الأسد من الكفاح ضد الغزو الإمامي لمناطق الجنوب من حضرموت إلى الضالع. فكيف أتت الأسرة الهرهرية إلى يافع؟ وكيف أصبحت ممسكة بزمام الحكم على مدى ثلاثة قرون وما هو الدور التاريخي الذي لعبته هذه الأسرة في التصدي للمشروع الإمامي في كل من حضرموت ويافع ولا حج كل ذلك وأكثر نتحدث عنه مع حفيد سلاطين السلطنة الهرهرية السلطان علي بن فضل الهرهري ولكن بعد الفاصل أهلاً بك أستاذ علي للمرة الثانية في منصة حميان شكراً جزيلاً للإستضافة الله يحفظك أستاذ علي أستاذ علي قبل أن نتحدث عن السلطنة الهرهرية نريد أن نتحدث في البدء عن الأسباب التي تداعت من أجل وجود الشيخ علي بن هرهرة فيها في العليا كمصلح ديني وكمرشد أيضاً آه نعم أولا إذا سلمنا بأن يافع عبر التاريخ هي رأس رمح بالنسبة للذود عن حياظ الجنوب وأيضا حماية يافع من كل الغزاة والمتسلطين لذلك آه كانت تلك الفترة أي من القرن الخامس عشر آه تعج في اليمن شماله وجنوبه وشرقه المذاهب الثلاثة المذهب الشافعي والمذهب الزيدي والمذهب الاباضي ولان كل هذا المذاهب وخصوصا الزيدي والاباضي مع الاسف لم يكن ينطلق لقرض ديني بحت وانما لان اعتلوا المذهب وكانوا رموز له ودعاه له هم من الامامه مثلا ومن من يريدوا أن يخضعوا الـ الـ اليمن بكل جوانبه وكل جغرافيته إلى حكم يتحكم به سياسياً وإنما وضعوا المذاهب هذه الخاصة الأثنين يافطى يعني لتمرير الأهداف مع أن المذهب الزيدي هو أقرب المذاهب الى الشافعيه وبينه يعني كمذهب عام وكحاضنه لكن المشكله في قيادته وهي كانت الامامه اذا اختصرنا الموضوع حول المذهب الزيدي نعم فلذلك كانت منافسه الشديده وفي ذاك الوقت تعرف العلاقه التاريخيه والعميقه ما بين يافع وحضرموت اللي لها عقود قرون من من الزمن كان في في تلك الفتره ينتشر الساده من حضرموت للذود عن المذهب الشافعي وتحسينه وتأمينه وعدم اختراقه او إتاحة المجال للمذاهب الأخرى بأن تسود لذلك انتشروا في اليمن قاطبه لكن التركيز الأكثر كان من أقطاب الساده أختاروا يافع لأنهم يعرفوا يافع ودورها المفصلي في تاريخ الجنوب وفي وضع الجنوب لذلك كان أبو بكر بن سالم مولا عينات هو من كان زعيم ربوحي ومصلح اجتماعي في يافع شؤون القبيلة آه، حماية المذهب الشافعي آه، مثلا التشديد على أو التعريف بالمذهب الشافعي بحيث انه يكون وعي للقبائل هل حينها فعلا من من الساده في حضرموت لأن يحموا يافا فقط من من تسميهم أن الزيديه او المذهب الزيدي ام انه كان تنافس ما بين الزيديه يريدوا ان يسيطروا على اليمن والساده في حضرموت يريدوا ايضا الشافعيه ان يسيطروا على اليمن الاخرين اولا يعتبر الساده الذي ينتموا للمذهب الشافعي هم سنام الشافعيه يعني وهم من يمثلها لانه اولا من ال البيت واكثر اخلاصا ووعيا في تلك الفتره لانه ما فيش التيارات الاخيره التي تولدت الاسلامويه والسلفيه وما الى ذلك مذهب شافعي هل يعني يمكننا ان نسميه صراع ما بين الساده ما بين ال البيت ما بين شافعيه وزيديه؟ صراع على الرقعة اليمنية هو حماية للشافعية من قبل آه السادة آه بصرف النظر فيما إذا كانوا ضد هم حريصين على المذهب الشافعي باعتبار أنه آه المذهب الوسطي آه في الاعتقاد في وفي العقيدة وفي الحياة مم. لذلك آه لماذا هم ما اختاروا فقط يافع فعل دونها من المناطق لو تعرف تاريخياً أنك تجد سلالات السادة في كل مكان في الجنوب في المحافظات في المد... يعني في كل المدن اليمنية آه في كل, كل المدن اليمنية. ال... اليمنية وكانوا يلودوا بس أعتنوا بيافع أكثر لأنهم يعرفوا دور يافع في حماية سواء كان المذهب أو حماية الجنوب. <تصفيق> لذلك كان ابو بكر سالم بن مولى ابو بكر بن سالم مولى عينات هو الزعيم الروحي والمصلح الاجتماعي في يافع يافع كلها <تصفيق> عندما بلغ من العمر اتيا وشعر انه ما عاد بيواصل يعني انه يفضل ان يختار من الان له نائب يسير امور ويساعده في قياده يافع الدينيه وال والقبليه الى اخره فعين الشيخ علي بن احمد الهرهره وهو كان احد تلاميذه ومن النواب هناك ورثاء فيه انه الشخص المناسب اللي ممكن يخلفه وبالتالي واصل من الشباب يعني جاء في في الثلاثينات من عمره او اقل من حضرة موت حتى من حضرموت من حضرموت نعم آه فلذلك هو كان نائبه عندما توفى ابو بكر سلمان اا اوصى قبل وفاته بان يكون هو يخلف الشيخ علي بن احمد وتم ذلك فصار هو الزعيم الروحي وقد في هذه الفتره يعني الاتراك موجودين يعني لكن مش بذلك الشده وال ومثلاً والسيطرة والتشبث لأنه كانوا في بداية امتدادهم في الجنوب وخاصة وفيها بالذات لذلك من ضمن دعوته الدينية والإصلاح الاجتماعي هي للتحريض على ضد الأتراك. لما وافاه الأجل. هذا التحريض ضد الأتراك كان سياسياً أم كان مذهبياً لا سيما وأن الأتراك في طبعهم في أتمه الديني تشابه كبير جداً بينهم وبين الصوفية بل هم بالأساس من روّق للصوفية وكان السادة في حضره موت يميلون للصوفية ميلاً كبيراً إلى الآن يعني هل كانت التنافس هنا ما بين السادة في حضره موت وما بين الأتراك تنافس سياسي أم تنافس ديني؟ لا, لا مذهبي ولا إنما سياسي ممكن ومعقول ليش؟ إيه؟ لانه الاتراك مذهبهم ايضا سني بشكل عام وبالتالي هم ضد المذاهب الاخرى يعني سواء كانت زيديه او شيعيه الى اخره انما آه انما الخلاف آه انه تركيا بتعتبر نفسها امتداد للخلافه الاسلاميه <تصفيق> العثمانيه، الخلافه العثمانيه وبالتالي تسيطر فالشعب الجنوبي والشعب اليمني مثل هذا لأنها في الأخير جر جيرت مثل هذا الزعامة أو الاحتلال إلى القرار يعني سحب الثروات والإمكانيات والأتاوات والضرائب إلى بيت المال في تركيا وهذا يعتبر عفوا أستاذ علي هل كان مسمى الهوية الجنوبية الشعب الجنوبي بهذا المصطلح كان حاضرا حينها؟ يعني كان يتم التعامل بهذه التسميات ما هي التسميات التي كانت تسمى بها يافع انذاك من قبل في المراسلات السلطانيه سواء من العثمانيين او من والي عينات او حتى من السلطنه الهرارية التاريخ اليمني يبين لنا انه ما في دوله سادت على الخارطه اليمنيه شمال وجنوب بقدر ما كان مد وجزر يعني مد مملكه يعني تسود ثم تافل وهكذا لكن ظل الجنوب وإذا اعتبرنا يافع أنها معقل سلو حميا معناته حميا كدولة هي أيضا كانت على انقاض السرائية المملكة السرائية جميل ولذلك تميز الجنوب يعني بانفراده كهوية وكجغرافيا أيضا له تحصيناته الجنوبيه من اي غزو او اي تدخل. يا سلام، ما هي المهمه التي القيت على الشيخ علي بن هرهره عندما اتى الى يافا؟ نعم القيت عليه انه يواصل الرساله التي كان يؤديها ابو بكر بن سالم مولى عينات في تعزيز المذهب الشافعي وفي اصلاح الوضع واصلاح ذات البين. و آه وتعميق او تعزيز آه المذهب الشافعي لدى القبائل او قبيله يافا فكان هذا دابه وبنفس الوقت مع آه يعني وجود الـ الـ الـ الاتراك آه شعر بأن وجودهم دخيل آه سواء كان بيافا او في الجنوب فحيث صلاحيته بدا يحرض آه على الاتراك فلما يعني وفاه الاجل خافه آه ابنه آه علي, بن أحمد آه علي بن أحمد علي بن أحمد ميزته إنه نهج نفس والده من حيث الجانب الفقهي والديني والزعامة والإصلاح الاجتماعي لكن آه ميزة أخرى اكتسبها وهو قائد عسكري لأنه في وقته قاد آه حملات وقتال ضد الأتراك ثم أخلفه ابنه صالح بن أحمد وكان صالح بن أحمد اللي هو سلطان فيما بعد كان شيخ على نفس نهج الجد والاب كيف اصبح سلطان نعم. لانه في وقته بدا القزو والاحتلال الزيدي او الامامي خلينا نقول لانه ما اميل انا للتباين الحاد بين المذاهب شافعي وزيدي لانه كما اشرت الزيديه مذهبها تعاملها يعني في تناقض كبير جداً مع المذهب الشافعي لكن لأنه يقود المذهب الزيدي إمامة والإمامة يعني ترى أن الحكم إلهي بالنسبة لها كما هو حال الشيعة في وقتنا الحاضر فظل يعني هو المتسلط وباسم الزيدية لذلك كان في وقته اشتد الصراع والقتال يافع ضد الزيديه لانه كان حكمهم ودوله مسمار معروفه يعني وهي تنفذ الاراده الاماميه والتسلط الامامي لذلك كان كانت معارف طاحنه بقياده صالح بن احمد فعندما يافع اجلت هذا القائد والشيخ الجليل آه يعني التم يافع بقبائلها باعيانها بمقاتليها الى العرب آه فحينها يافع آه العليا اجمعت على آه تنصيب آه صالح بن صالح بن احمد آه سلطان لماذا اختاره اختاروه ليكون سلطانا عليهم لانه كان قائد متميز وبقيادته آه بقيادته معارك كان أو الإمامة في يافع حتى تم طردها في حينها يافع قلت هذا القائد وأنه لا يكفي أن يكون شيخ وإنما سلطان <تصفيق> يافع العليا وهذا تزامن بنفس اللحظة مع سلطنة يافع بني قاصد لا السلطان معوضه بن محمد العفيفي في وقت متزامن يعني مع تبدو الإشارة أن الأسرة العفيفية هي اقدم من ال هرهره في يافع باعتبار انهم يسبقوهم يمكن ب بقرنين من الزمن يسبقوا الهرهريه لكن كان العفيف الجد او الاب الاول قضى معظم حياته في الحرم المكي. لكن السلطنه برزت في الوقت اللي تم سلطنه صالح بن احمد في تم سلطنه معوضه بن محمد آه العفيفي يعني كمصطلح كسلطنه كسلطنه يعني توافر مع بعض كانت سلطنه من قبل كانت كما قلنا انه آه شيخ علم وزعامه روحيه واصلاح اجتماعي هكذا يعني كانت لكن فتحولت حينها آه مشيخه الهرهريه الى سلطنه الى سلطنه نعم وتحولت ايضا المشيخه العفيفيه الى سلطنه من ذاك التاريخ في سلطنه صالح بن احمد والتاريخ مدون من مثلا من متى التاريخ والقرن والى اخره فقام يعني ايضا وظلت معارك وهو سلطان يقود المعارك لأن كانت يعني تقدم وانحسار كر وفر نعم كر وفر بالنسبه لأن الزيديه او الامامه يعني يعز عليها ان ترى نفسها مدحوره من يافع ويافع مهمه بالنسبه لها. فكان كما اشرت كرب وفرب لكن في الاخير تمدح الزيديه. ثم اجى السلطان ناصر بن صالح ابن ابن صالح بن السلطان صالح بن احمد وكان جاهل في الحياه رجل دين أكثر من أن يكون قائد أو سلطان لأنه زاهد في الحياة لكنه يمتلك كاريزما القيادة والسلطنة وبنفس الوقت الجانب الديني لكن لا يأبه بالمظاهر وهكذا لكن في وقته رب أنه سلطنته يعني لفترة قصيرة جدا حرر فيها أبيان ولاحد أو مناطق عدة في أبيان ويلاحظ حالين وهائلة آخره في عهده كانت له موقعه التعاون مع السلطنات الاخرى او السلطنه ب... فقط الهرهريه لاقامته وشوف منذ سلطنه صالح بن احمد الهرهره آه أبو السلطان اللي يفعل العليا هو من ابتكر التحالفات اول تحالف عقده مع سلطنه العفيفي وعلاقه وطيده وإلى ما شاء الله بينه وبين السلطنة العفيفية لذلك قامت سلطنة صالح بن أحمد وال هرهراح على أساس التحالف مع الأوالب مع الرصاص البيضاء <تصفيق> آه مع, آه مع حالمين لأنه كانت يقال أنها خرفة حالمين في ذاك الوقت آه فهذه نعم كانت <تصفيق> و والعبادل في لحي لكن بعدها قلت لك ان السلطان ناصر مشى على نفس التحالفات لكن لانه اولى السلطنه لاخوه عمر بن صالح ناصر بن صالح وعمر بن صالح في عهد عمر بن صالح كان مرحله لا تقل عن دور ابوه صالح بن احمد يعني عمر بن صالح هو من أطلق على نفسه مردم جهنم يعني هو مردم ويافع جهنم لمن أراد أن يقلوها أو يحتلها وهو الذي يعني يجيش من ألف مقاتل لدحر الزيدية بل لغزوها إلى معاقلها السلام ما هو الدور الذي لعبه السلطان عمر بن صالح في التجيش آه داخل يافع من اجل آه انهاء الزيديه في وادي حضرموت. في حضرموت العموم آه في ذاك الوقت كان في تمدد آه الزيديه وكان السلطان الكثيري آه حينها اعتنق بالمذهب الزيدي واسس آه خطب الجمعه لصالح الامامه. آه ف يعني هذا اغار. واستثار الحضارم وعلى رأسهم السادة فالسادة بحكم علاقتنا بهم التاريخية ويافع وإلى آخره جاءوا يريدوا النصرة ويريدوا يافع أن تحمي حضرموت من هذه البدعه الزيدية فلذلك جيش السلطان عمر بن صالح ستة ألف مقاتل وهو في الطريق به السلطان الكثيري وحذرها من ان لا تقدموا الى حضرموت والا من احضر فقد انذر قال نحن قادمون باذن الله وعند الامتحان يعز المرء او يهان وحينها يعني او تقدم الجيش يافع إلى جانبه قبائل من التحالفات التي كان يعقدها صالح بن احمد اصبحت تقليد التحالف فيما بعد لانه يواجهوا عدو مشترك فصفى المناطق واحدة تلو الاخرى او بالاحرى مقاتلي يافع الاشاوس أه حرروا طبعا الى جانب الحضارم المقاتلين والى اخره أه صفيت الزيديه ودحر هذا الـ الـ السلطان الكثيري فاجى ابن عمه بن طويرق اسمه الكثيري السلطان بن طويرق يعني فبنطو عندما تحررت جلس عمر بن صالح سنه يرتب الاوضاع ويأمن حضرموت الى اخره فعاد مع عدد من الجيش اللي سواء كان من ال هرره او من يافع لكن من ساده حضرموت من ناشد السلطان بدر بن طويرق اسمه بدر بن طويرق الكثيري أن يبقي الجيش أو قوات مقاتلة من يافع في في حضرموت في حضرموت من أجل من اعتبارات كثيرة الحماية أول حاجة ليساهموا بالقتال وحماية حضرموت من أي مخاطر قادمة مثلا وليعززوا الوضع يعني هناك فحينها استقروا وأصبحوا شأنهم شأن أي يعني الهوا والهوية حضارم ونحن نعلم الآن كم من يافع في حضرموت حتى دويلات كانت وسلطنات الكسادي والى آخره يعني كلنا نعلم بهذا والبريكي فظلت يعني والحمد لله يعني العلاقه وطيده ما بين يافع وحضرموت وحضرموت جميل كيف كانت طيب علاقة آه آه آه آل هرهره كأسرة مع مكاتب يافع الخمسة آه العليا التي كانت تحت آه حكمها؟ يعني ال آه هرهره رغم انه آه يعني في عهد جدنا الشيخ علي اللي اجى في عام آه تولى الزعامه الروحيه اليافة آه في 992 هجريه يعني في اواخر القرن السادس عشر ويبدو وكانها اسره مباركه فعلا لانها الان يعني صارت اكثر من 15 ألف هرهري ان لم تكن 15 ألف عائله لكنها موزعه ثقلها في يافع وثقلها في في عدن وفي اجزاء يعني تربوا في حضرموت كما قلنا يعني هناك لهم مناطق عديده جدا وثم بالخارج يعني معروف كما كجزء من الهجره الجنوبيه او اليمنيه الى الخارج فكانت علاقه بني هرهره لانهم كانوا ايضا مقاتلين وكانوا منهم الشيوخ دين ومنهم مفتيين ومنهم شعراء ومنهم ادباء ومثقفين في ذاك الوقت كانت علاقه وطيدة جدا وتناقض بينهم بين يافع ولذلك يافع يافع العليا بصدر خمس المكاتب يعني ترى فيهم المثل الاعلى بالنسبه لهم من ناحيه دينيه ومن ناحيه قتاليه وقياده نعم. هل كان الامر آه علاقه ما بين آه رئيس ومرؤوس يعني سلطان آه كغيرها من السلطنات ام ان الامر كان يخضع للتشاور آه كمشايخ مكاتب له لهم ثقلهم وسلطان يدير هذا آه هذه المكاتب والله كما يحدثنا التاريخ تنفرد آه سلطنه ال هرهره الا اذا في بن نادم وهذا التاريخ يوضحه آه أنه يعني ما في سلطان بهذا كل المفهوم اللي له واللي له حكم وقيد وجيش كان باختصار آه يعني السلطان سلطنته القبائل واعتبرتان مثلها آه أو رمزها آه هذا نظراً لقيادته والحيكته وبسالته فكانت هكذا السلطان لم لم يقطع ولم يقطع من ذاته الا بالتشاور مش فقط مع شيوخ المكاتب وانما مع الحكام وعلى نطاق واسع حتى لما بيقولوا المثل عندنا ادع اليافعي ولا تستشيره هذه اخذت مش لا يعني بمفهوم مطاط وعام فقط وقت الـ الـ وقت الـ الظروف الحالكه وقت القتال وال والحرب والقزو والدفاع عن يافع ايش يعني؟ انه فقط عن طريق الشراريف من البيوت بالسطوح وهذا يعملوا شعلات شعلات شعلات يعني ناريه تقليد معروف القبائل انه هذا في في حرب كل واحد ياخذ سلبه ويلتقوا في مكان ملتقيات في يافع سواء كان يافع السفلى او يافع العليا ومن هنا لانه ما في وقت تدعي ناس وتقول معنا تحديد خطر كذا كذا يا الله هذه بياخذ وقت وباخذك العدو <تصفيق> انما ادعي يا اخي ولا استشيره وكان دعوه لغرض لقرض المقاومه والحرب مش لقضايا انك تقطع عنهم وهكذا لا بس الحرب هذه فما كان اولا للسلطان الهرمبي على عبر السلطنات كلها الهرره وحتى اليافع السفلى ما لو استثنينا الساحل بعد وجود بريطانيا والا كانوا كانوا منفذين لاراده القبائل وبالتشاور ما فيش اللي مثلا السلطنه اللحجيه او العب او الفضليه او غيرها من السلطنات اللي على بحبوحه وعلى ميزانيه وعلى جيش وعلى حبس وعلى ما فيش من هذا الخبر هل هذا الشيء هو من ساهم في إيجاد إنقسام داخل السلطنة الهرهرية على وجود قبضة من قبل رأس السلطنة على بقية المكاتب خلافاً لبقية السلطنات الموجودة في هذه المنطقة هو قلت لك يعني آل هرهرة اختارتهم يعفع وبالتالي هم رهن إراجة يعفع يعني ما بيكون من ذاتهم أنهم يعملوا نظام حكم خارج عن إرادة يافع أو قبضة أو شيء من هذا القبيل لأنه ما تريده يافع ينفذ إذا كيف تداعت الظروف إلى إيجاد هذا الانقسام ما هي الأسباب نعم. التي أدت إلى انقسام السلطنة الهرهرية إلى سلطنتين سلطنة في مكتب الضبي وسلطنة في الموسطة شوف آخر سلطان يافع العليا كان السلطان ابو بكر بن عمر بن قحطان. ااا يعني لانه السلطان عمر اخر آآ ابنه آآ اخذ السلطنه بعده كانت على مستوى كبيره لكن لان هذا السلطان كان يمر لانه بعدن الصلاطين بعد السلاطين بعد عمر بن عمر بن صالح, صالح الجبار بعدين قحطان ابنه قحطان لا يقل عن ابوه هو الذي هو الذي احتل مثلا اب ومناطق اللي اسمها ضمان هل كان اختلال ام كان تكالب القبائل من اجل دحر الزيديه دحر الزيديه ودخول في العمق الاراضي اللي تحكمها اليمامه علشان خلق تحصين ليافع وبالتالي نحن هنا وين رايحين يا يا إمامة نحن اللي بانقضيك إن كنت يعني تريد القز ولا الاحتلال لكن أستاذ علي هل يمكننا أن كمصطلح هل ممكن أن نصفه بأنه احتلال أو بأنه تحرير من قبضة إمامية لأن لا الـ الـ الإمامة من خارج اليمن بالنهاية احتلال تقصد الإمامة اليافة لا آه السلطنة الهارية عندما دخلت يافع تقدم يافع باتجاه إب آه باتجاه تعز باتجاه ذمار وهذه المناطق الأخرى في مناطق شمال اليمن هل يمكننا اليوم أن نصفه احتلالا لتلك المناطق أو هو تحرير لقبائل يمنية من قبضة آه إمامية أو من السادة الهدفين أولا تأمين يافع ثم أنه كانت دأبت الامامه بممثليها من من ال البيت سواء كان من الامامه او من الاعيان اللي بيجعلوا منهم ولاه آآ في آآ اسمها كانت الويه بدل المحافظات وهذه كان ولاء ولواء ورائب ولواء تعز ولواء البيضاء والى اخره فكان لا يسلم الامام انه يافع تهزم مملكه او تدحرها من يافع فكان آه بين وقت واخر يجيش على يافع. يافع قالت ما معانا الا اولا ندخل وكان ايضا كما اشرت في تحالف مع بعض الركائز والقبائل آه هناك في تلك المناطق وكان في تنسيق آه وتحالف ولذلك الغرضين معا اولا تامين يافع ووضع حد للغزوات الاماميه ليافع ومسانده القبائل المنتفضه ضد آه آه نعم فكان باحتام بن عمر هو اخر من صف ودخل الى الى تعز آه الى يعني اعماق تعز من الداخل باتجاه الحديده آه الى ان تم القدر فيه من ليل اظلم من من تعز آه قتل وبالتالي في اشعار كثيره على أين قتل قتل في تعز قتل لا في آه بالاتجاه باتجاه الوادي الضباب وراء تعز يعني بهذا الاتجاه باتجاه الحديدة لأنه كان يريدوا يصفوا أوسع أو يحتلوا أو يغزوا أوسع خارطة يعني في عهد قحطان بن عمر كان أكثر بكثير عمر بن صالح جبار وقائد محنك وشهرته يعني ملأت الجنوب والشمال وحرر حضره لكن قحطان من حيث أيضا الاستبسال والتمدد للداخل الشمالي كان مشهود له معروف يعني، لذلك قتل وبالتالي أخلفه ابنه عمر بن قحطان وثم يليه أبو بكر ابنه بعدها هذا عمر أبو بكر لماذا انقسمت يافع وصار السلطنتين؟ لماذا؟ لأنه يبدو تعرف في عهد عمر بن قحطان وعهد أبو بكر كان تأمين حدود يافع من أي أول من رسمها ورسمها وتحصينها إلى آخره لكن أبو بكر في عهده قام بدور أيضاً مفصلي ينتزع اتفاقية مع الإمامة لأنه هذه حدود يافع ودخولها يعني ممنوع إلى آخره يعني اتفاقية, اتفاقية حدود مه. هذا قام فيها لكن المأخذ عليه من يافع أنه كان يمر للصنعاء عبر قعطبه وقبل قعطبه الحسين الصرفة فضالة فكان صارت له صداقة حميمية مع أمير الحسين فضالة الضالع مه. استقر هناك وكان يدير السلطنه من الضالع يافع أست... يعني استنكرت او احتجت انه ما يجوز يعني انت السلطان تبقى في المحجبة اللي هي عاصمه يافع أه العليا فربما لانه قربت وفاته او عمره او هكذا جاءوا ي... يعني ينصبوا سلطان واتفقوا بالاجماع مكاتب يافع على سلطان اللي هو من الأحفاد أحفاد قحطان وأحفاد وعيال عم أبو بكر بن عمه هذا ابن عم أبو بكر آخر سلطان ليافع يافع العليا كلها أختاره وحسين بن صالح الذي نحن أو أنا يعني أنتمي إليه أحد أحفاده إيه نعم هذا حسين بن صالح سلطان ته يافع كل مكاتبها ومش شيوخ المكاتب وأنما الأعيان والقبائل جاءت المحجبة وثبتت السلطان عليها واختارت له النجد في الموسطه ايضا كحمايه حتى يامنوا انه لا يدرى له ضير او شيء فاستمرت القضيه لحسابات معينه لدى بعض المكاتب وخاصه الظبي نزلوا قالوا نحن سلطان حسين حسين بن ابو بكر اللي كان اخر سلطان ليافع العليا كلها انقسمت يافع على نفسها حينها الى سلطنتين آه، طبعاً قال آه آه هرهر حينها ما يعني رأوا انهم يتعففوا من ان يقولوا لا قد معنا سلطان واحد أو يدخل اشتاق بينهم هكذا ارادة يافع اذا فلتكنوا سلطنتين من اجل ان يتحول الموضوع الى صراعات نعم وبالتالي صار السلطنتين والسلطنتين في مع تناغم واهم يعني ما في حاجة صح إنه وقعت فتن لكن على أمور أخرى ما لها دخل في الصلاة نعم هل يمكننا أن نقول بأن بداية تحديد الحدود ما بين يافع والزيدية هو أحد الأسباب التي أدت إلى انقسام يافع داخليا يا فلعلية لا أعتقد ذلك بل بالعكس كان هذا تحصين يافع وكان عز يافع وإثبات أن يافع <تصفيق> استطاعت ان تدحر العدو وتامل حدودها يعني بعد ذلك جاءت الاتفاقيه الانجلو عثمانيه بما يتوائم مع هذه الحدود التي رسمت سابقا ظلت أطم... نعم لانه والى الان ما زالت الحدود كما هي مرسومه أه نعم باستثناء أه بعض المناطق أه او الحدود أه مع الـ مع معياف مثلا في الحل ولو تعرف هذه الفترة الأخيرة في الحرب، يافع يعني تقبض على حدود أساسا يقال أنها تابعة للشمال، لكن يافع تقول أنها هذه إمتداد لنا وإلى آخره يعني، بمعنى أنها مؤمنة يافع سواء كان بتلك الاتفاقية أو في الامر الواقع يعني بهكذا تمت الامور استاذ علي كيف كانت العلاقه <سؤال> بين الاسره <سؤال> الهاهريه والاسره العفيفيه وبقيه الاسر السلطانيه المجاوره لكم كالسلطنه العدليه والمغنيه وغيرها؟ اولا كانت ولا زالت او وطيده خصوصا مع السلطنه العفيفيه سلطنه آل هرارة او اسره آل هرارة. وقد ذكرنا قضية التحالفات والارتباط مع بعض والتنسيق والشور الواحد لشؤون يافع كلها هذا الى جانب انها ايضا تربط الاسره الحرارية بالاسره العفيفية نسب وتزاود ويعني وكذلك الاسره العبدليه يعني بالنسبه لاله هرره ما شاء الله يعني بينكم تزاوج وصهران جدا جدا لانه هذه وليدة حسن العلاقه والتحالفات والاخوه اللي اللي تربط المصير المشترك هذا ولد علاقه حميميه بين وخصوصا مع السلطنه العفيفيه ال هرهره كابر عن كابر يعني مش في مرحله معينه حتى الان يعني بيننا وبينهم ود حدثنا عن نوع السهرات التي كانت موجوده بينكم وبين السلطنه الهرهريه وبينكم وبين السلطنه العفيفيه عفوا والسلطنه العبدنيه هي قديمه في في الحقيقه حتى في جيل يعني قديم نتيجه التزاوج فيما بيننا وسواء كان يعني قد لا تحضرني الاسماء لكنهم من السلاطين انفسهم يا اما تزوج من ال هرهراء او من العفيفين من ال هرهره والاكثر العفيفي من ال هرهره لانه اسرتنا كبيره يعني كما اشرت لك وكذلك بالنسبه للاسره العبدليه ومنذ قرون يعني العلاقه والنسب حتى انه انا تربيتي كانت في لحق في حضن السلطنه العبدليه لانه عمي اول وهو في عنفوان شبابه نزل يتبني تتبناه السلطنه العبدليه وترعرع هناك في في الروضه اللي هو قصر السلطنه العبدليه ومن بعدها بني له دار واصبح وكان ناظر جمرك لحم في ايام ف جنود وضباط في مع الجيش من ال هرم على الجيش العدلي نعم وهذا كان يعني ايضا امتداد لا الحروب خاضتها يافع وبقياده ال هرهره في في تحريرها من الاتراك. جميل، ما هي الاسباب التي ادت الى نهايه السلطنه؟ هي في الحقيقه مش ما اقدر اصفها بانها نهايه وانما مرحله تاريخيه ادتها السلطنه الى ان اتى ظرف وهو ظرف يعني المد القومي والتحرري الذي تولد عنه ثورات واستقلال وحركات تحرر اللي استبدل النمط القديم بالنسبه للنظام مش حتى نظام الحكم للتركيبه القبليه فكما لو يقول لنا التاريخ انها اعفيت ولم تنتهي انما اعفي دورها السابق لكنها ككفاح وكإرث قبلي وكمساهمة مع العصر الحديث أيضاً لها بصماتها هذا كأسرها الهدية كأسرها الهدية نعم كسطنجة انتهت نعم انتهت لكن يعني انتهت كحكم نعم لكن كمقام قام وعرف, وعرف قبلي لانه لا زالت تركيبتنا الاجتماعيه أبنية. على مستوى الجنوب كله لا زالت يعني يسودها الجانب القبلي لذلك ستظل كذلك بصرف النظر عن الحب قلت لك ايام أوجه السلطنات وأحنا لم نمارس الهرهرا ولا حتى العفيفين يمارس السلطنة كحكم وكتجبر ولا صولجان ولا استناد إلى يستندوا إلى ملكيات وإلى ثروات ما فيش من هذا الخبر. بطبيعة الحال عندما تأتي دولة تحاول أن تزيح ما قبلها وأحيانًا قد تذهب إلى اكتساب الجذور لذلك الماضي. والسلطنه الهراريه كسلطنه حكمت منطقه جغرافيه ضمن جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه كانت لها جذور وكانت لها تاريخ كما حدثنا سابقا الى ما يقارب 300 عام او يزيد. كيف اصبح مصير سلاطين السلطنه الهراريه والهارة في تلك الدوله؟ في هذه المرحله الانتقاليه من سلطنه الى جمهوريه. نعم بصرف النظر عن التبوء الموقع كسلطان او شيء لكن كاسره ال هرهره دأبها عبر يعني وجودها منذ ان برزت في في يافع ولها كما اشرت ايضا امتداد كبير جدا واسره واسعه يعني شاركت في ثوره اكتوبر وثوره سبتمبر وشهداء يعني مثبتين بالتاريخ ومواقع لهم في نظام الحكم السابق اليمن الديمقراطية فإحنا لا يهمنا المناصب ولا المسميات دأبنا دأب يعني الكفاح والانتصار للمظلومين هكذا يعني لذلك ما أشعر أنه لأنه لا يمكن أن يستقيم الحال كسلطنة على مستوى منطقة أو محافظة أو شيء في ظل دولة لكن ممكن يكون للسلاطين والمشايخ والأمراء الدور اجتماعي بصرف النظر عن المسميات وهذا يقودنا إلى المرحلة الحالية التي يتبناها المجلس الانتقالي فريق الحوار الجنوبي وكان لنا يوم أول أمس حوار اجرته فريق الحوار مع اسره ال هرهره في مقر الجمعيه ال هرهره في خور مكسر ومن خلال النقاش طبعا يعني هو قد نشر يمكن وسائل التواصل الاجتماعي لكن اذكر جزئيه مهمه جدا من ضمن ما يسعى من اجله المجلس الانتقالي عبر عبر فريق الحوار وهو انه من خلال لقاءاتهم وحواراتهم مع السلاطين والمشائخ والأمراء أنهم لم يجدوا واحد منهم اللي متشبث بالعودة إلى النظام السلطنات والهذا كل همهم أنهم يريدوا دولة ديمقراطية عادلة ومساواة اجتماعية و... وعندما سئلوا من الحاضرين يعني سئل الفريق ما هي رؤية المجلس الانتقالي لدور السلاطين والمشايخ في ظل الدوله المنشوده. قال من ضمن هذا ومن ضمن الحوار انهم واضعين العداله الانتقاليه ثم جبر الضرر لانك انت ذكرت عن العهد السابق وما تعرضوا له السلاطين من عسف ومن تشرد والى اخره هذيك مرحلة حكمتها ظروف استثنائية زي ما أشرنا الوعي التحرري فيها لظلم نعم تلك الظروف الاستثنائية وتلك المرحلة الاستثنائية التي تفضلت بها هل تعرضتم فيها الظروف؟ هل تشعرون أنتم كأبناء السلاطين بأنكم تعرضتم لظلم كبير في تلك المرحلة؟ قياسا آه، بالسلاطين الاخرين وبالملكيات اللي كانت معاهم والمصادره والتاميم لا اسره ال هراره في الحقيقه اخف وانما نحن شاننا شان كثير لماذا انتم اقل بالذات؟ اولا لاننا مناضلين ما فيش علينا يعني شفت كيف كان اخر سلطان اللي هو يعني سلطنه يافع العليا الموسطه توفى عام 62 ما عاد في سلطنه بعدها لانها ثوره سبتمبر وما يعني وقفت السلطنه من التجدد بقت سلطنه يافع العليا الظبي وهي بحكم الاتفاقيه والمعاهده مع بريطانيا كان اخر سلطان محمد بن صالح بعد الاستقلال رحل الى السعوديه. لذلك ما في يعني ما لا يعني مثلا اذكر انا في المحجبه انه بعض الشطحات حاولوا ما ياخذوا اسلحه اسلحه شخصيه تحسبا من ان تصاب السلطنة الهرهريه برد فعل او شيء من هذا القبيل وهذا لم يحصل لانه معانا مناضلين ومن أنا وانا مقرر السلطه الهرهريه المحجبه وتحدثت مع الاهالي هناك ذكروا لي بعض الشواهد من دخولهم إلى بعض البيوت وأخذ الرصاص والأسلحة والكنابي <تصفيق> آه و... وفي بعض البيوت لا يوجد فيها غير النساء وتعرضت لكمية الالتحامات في تلك الحقبة <تصفيق> هل الان منكم من السلطنه من يحمل نبره انتقاميه في تلك المرحله؟ او انكم متصالحين مع ذلك الماضي وترون بانه نقطه سوداء عمت على البلاد بشكل عام. لاننا كنا ولا زلنا سواء كان السلطنه ولا اسره ال لم نبتلي زي ما قلت لك بالمصالح التي نالها كثير من السلاطين والمشايخ والامراء. لذلك خيان عندنا أما ما تعرضت له أفراد أسره سواء كان بالمحجبة أو بغيرها وبعدن فهاي شأن شأننا شأن بقية الأسر أو الفئات الاجتماعية حتى ناس مشايخ عاديين أو عقالة لا تعرضوا للعسف بشكل أو بآخر لذلك نحن يعني نردد مقولة تقول رب يوماً شكوت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه من حيث العدالة، يعني من حيث الضبط، من حيث النظام، من حيث توفر التعليم، الصحة، حقوق المرأة اشياء كثيره يعني وجدت ولذلك يعني ما عندنا قضاضه في ذلك بل مرحبين لكن كان بحاجه الى مثل هذا في النظام الى مزيد من العدل الاجتماعي وعدم حرق المراحل لكن قلت لك الان نحن نعيش حاله ثوره وعمليه تغيير والوصول الى بناء الدوله او استعاده الدوله. ما هي رؤيه الاسره للواقع الحالي اليوم؟ والله من خلال لو اختصرنا ما طرح في الحوار اللي تم مع الفريق الانتقالي للحوار يعني انه نحن على الدرب سائرون درب الثوره الجنوبيه استعاده الدوله، الحكم العادل واعطاء الناس حقوقها يعني لا معناته يعيدوا السلطنات ولا شيء من هذا القبيل بقدر ما يعطوا لكل ذي حق حقه. بما يتوائم ويتوافق مع روح العصر مع الدوله القادمه التي ستبنى ويجب ان تبنى على نظام وقانون وعدل وديمقراطيه هذا على المستوى الداخلي للاسره زرت المحجبه فوجدت آه بعض القبور لبعض سلاطين السلطنه الهريه آه التمست آه آه لمسه صوفيه موجوده هناك الان في الجانب الروحي والديني هل ما زالت الاسره الهدرية كسلطنه محافظه على الطريقه الصوفيه شوف لو نعود الى بدايه التاريخ المذهب الشافعي ودور الساده وقيادتهم روحيا ودينيا ليافه العليا والسفلى لو وجدنا انه المذهب الشافعي والصناعه الصوفيه لانه في هذاك الوقت لا سلفيه لا تيارات مما نشاهده آه اليوم. لذلك الصوفيه ما كانت آه واعتقد انها لا زالت يعني تحمل نفس الجانب الوسطي آه السلس اللي لا فيه تشدد ولا فيه تزمت آه ولذلك آه نعم جدنا الشيخ علي صوفي. والمسجد وما يسير عليه المسجد وحتى مسجد ناصر بن صالح الحفيد جدنا الشيخ علي اللي هو بالمحجبة الاثنين في المحجبة بس واحد تحت قريب للسيلة واحد وسط فوق وهذا كل المشهور هو اللي تحج له المصلين من كل الأحياء المجاورة خاصة في الجمعة وفي المناسبات والمواليد والمناسبات الدينية لذلك نعم الصوفية موجودة لكن بشكل ناعم ولا يمثل خروج أو شيء مش مستساب أو مصطنع أو مفتعل حديثاً هذا ولا, ولا نرى ضير يعني فيه لكن نحن مش آآ آآ مع بعض الشعارات أو الطقوس اللي تمارسها الصوفية في محلات اخرى يعني حكايه الرقص والهز والطبل ومش عارف يعني ربما هذه مساله لم تكن في السابق. هل يمكننا ان نقول ان بقاء قبور سلاطين السلطه داخل المسجد هو كارث وتراث لقبور سلاطين لا علاقه له بالجانب الديني؟ في الحقيقة لم تكن مختلفة عن يعني عن ما يسير عليه يافع من حيث الاعتقاد، من حيث المذهب هو نفس المذهب اللي تم الدفاع عنه وحمايته من الإمامة والقدوة بها يعني ولذلك كان في تناقض ولا زال ما أرى إلا لو استثنينا البدعة الجديدة للمذهب الوهابي اللي اللي أجا ويريد يضع سد في وجه الصوفيه والاستنكار و... يعني هذا ما أتيبه من سلطان ما يقوم في ذوي المذهب الوهابي او ما تولد عنه من تيارات واعتقادات و... يعني لا ارى يعني كل كلنا أنا أدي يعني نفس الطقوس ما هي رؤيتكم الاستشرافيه للمستقبل والله لا بد ان يحكمنا في رؤيتنا التفاؤل لانه احنا يعني لو استسلمنا للظواهر والحياه الاجتماعيه التي نعيشها خصوصا في الجنوب فهي تؤدي الى الاحباط لكن لمن ينظر نظره سطحيه او قصيره للاوضاع لكن بما انه شعب الجنوب هذا شعب عظيم وشعب صابر وشعب مرابط ولا يحمل الضيم لكنه يتحمل يتحمل إلى أن ينفجر وهذا نحن الآن نرى بوادر الـ يعني البوادر الثورة أو إنجاز مرحلة حاسمة من أجل الخلاص الشعب من جور الظلم والاستبداد والفساد الذي يعاني منه حاليا امتدادا للوحدة. التي سميت وحده وهي احتلال ونهب للثروات لذلك ما نشهده الان وكما ان المجلس الانتقالي يعتبر الحاضنه او الممثل للقضيه الجنوبيه او يقودها رغم التحديات المحليه والاقليميه والدوليه الا انه يؤدي الدور كما يؤمل الشعب وندرك المصاعب التي يواجهها والتحديات، لكنه أثبت لعب يعني إنه يلعبها لعبة سياسية في الوقت اللي هو مسيطر أيضاً على الأرض، لكن هذه لا تعني إنه لازالت الخدمات والموارد بيد المنظومة التي تتحكم بالجنوب اما الشمال. فهم يعني مدحورين من اذا قلنا عن الشرعيه المستقبليه يعني باتجاه بان يكون الجنوب دوله مستقله وهذا هو المصير الذي لا بد منه طال الزمان او قصر شكرا لك استاذ علي. اذا مشاهدينا الكرام نصل بكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج الذاكره. نلقاكم في حلقه اخرى. كونوا في امان الله.